شغل طلعت شاي باش باقي بيبي فوالا قولي امين. دمي تخلص فيك. عمري فيا <تصفيق> ديري في كاسي قولي شوفك فيك، قلبك نبغيك كل معايا, كلي وحدايا, نعيشو غاية, ندي عمري بعيد, حويزة فلاني, هنا و نبغيك ونعيش و نعيشك لافل فيا, بيبي بولاني, فعشقك انتي باقي كونطاني, موك دوبامين, نتا القرعة تاعي سكراني سجو دي زاني فعش غايا ناس باقي كان عني بي الف نادر غير قولي ابي جالي قرب ليك كان غايت جيري فيه قلبي غير انشي سين اقوم بضوميك وانا دار شابيني عشق القصيب ونا ما ضغم فيها صرشك منصرش ديما دابا بذالي انتبا دا كانت فكر بين عينيها حني عمري صافي شوفي من حالي ابتن